"يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنةٌ،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 ركاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون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 الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير نعم المولى ونعم النصير الله واعلموا أنما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى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 من هلك عن بينة وَيَحْيَا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنافعتم في الأمر ولكن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 وإلى الله ترجع الأمور